كل ما تحس حالك أنك بلكت أو أفر راسك على آخر لازم تطفي الجهاز اللي فيك مثل ما بيعملوا بالتلفون أو باللابتوب وحاول تكرر هالشي كل فترة يوم خلبي مع حالك من دون ناس ولا أجهزة بهالطبيعة أو أي مطرح بريح لك نفسيتك لحظات بتعيش فيها مع حالك فيها صلاه وتأمل ورياضة واسترخاء جسدي ونفسي وبهالطريقه بيصير في تفريغ لكل الطاقة السلبية الموجودة فيك وبترجع تكمل حياتك بنشاط وحماس وتركيز أكبر